Христос народився, Дорогі Христи, Блати і Сестри, сьогодні, неділя, 8 січня 2023 року. А в нашій багатостраждальній Україні вже 319-й день повномасштабної військової агресії, великої війни, яку російський окупант і загарбник приніс на нашу мирну землю. Незважаючи на е, оголошене е, так зване перемир'я, вчорашній день, день, коли ми святкували Різдво Христове, був дуже важкий і кровопролитний в Україні. Епіцентром е, військової сутички було місто Соледар на північ від Бахмута. Там ведуться тяжкі справді кровопролитні е, бої. Горить цей е, е, півмісяць, ця вогняна дуга на лінії фронту е, на нашій е, Луганщині і Донеччині. Ворог намагався використати так зване перемир'я, щоб підтягнути свіжі е, засоби атаки на Україну. Е, знову ж таки, атакував ракетними ударами Харківщину. Так само вчора надвечір здригалося наше Запоріжжя, велике місто під ракетними російськими ударами. Ворог знову атакував нашу Херсонщину, південь Дніпропетровської області. Але незважаючи на ці драматичні події, на те, що ворог намагається маніпулювати навіть релігійними почуттями, своїх і наших вірних, наших людей говорити про мир, коли його навіть не думає нести. Ми все ж таки в різдвяній радості хочемо проголосити, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні є неділя. Неділя другий день свят Різдва Христового, коли поєднуються дві літургійних події. Ми сьогодні святкуємо святу Собора Пресвятої Богородиці, а теж пам'ять святих праведних Йосифа Обручника, Царя Давида і Якова по плоті брата Господнього. Сьогоднішній день є дуже багатий на духовний богословський зміст, який нам дарує наша літургія, наша візантійська духовна і літургійна традиція. Літургійна та іконографічна традиція завжди представляє нам Марію як найближчу до Ісуса. Адже Марія є найперше богородицею. Тобто тією, котра цілком свідомо дозволила, щоб Бог в ній оселився і через неї прийшов у цей світ як немовля. Марія є невіддільною від свого сина, так як мати є одним цілим із своєю дитиною. Ми можемо зрозуміти її роль у Божому ділі спасіння тільки тоді, коли сприймаємо її разом із її Божественним Сином. Крім того, дуже важливий аспект Різдва полягає в тому, що Богородиця представлена у цій події як вершина людської природи. Вершина того, що людство могло принести Богові. Одна із прекрасних стихір на вечірні Різдва Христового розпочинається такими словами, а точніше такими запитаннями. Що ми принесемо тобі, Христе, що ти з'явився на землі заради нас? Коли йде мова про те, що ми приносимо Христові, ми переважно говоримо про те, що є у нашому серці. Те, що для нас є найцінніше. Ми говоримо про свою любов до Нього, про свою віру. А ця... Стехіра представляє нам цю тему трошки навіть ширше. У ній перелічено ряд відповідей на поставлене запитання. Кожне створіння приносить Богові якийсь дар. Земля – вертеп, тобто печеру, царі – дари, ладан, золото і миру, пастухи – подив, небо – звізду, а ми, тобто люди, приносимо йому матір-діву, найдорожче, що у своїй історії мала, має і буде мати людина і ціле людство. Таке дуже незвичне представлення цього дару людини в оплоченому Спасителеві. Ми переважно сприймаємо Богородицю дещо відірвано від людей. Літуїна традиція нам раз у раз показує, наголошує на тому, що Богородиця є також частиною людства, є найкращим його проявом, завдяки тому, що вона прийняла оте особисте рішення і сказала Богові «так» тоді, коли ангел Гавриїл благовістив їй воплочення у ній Сина Божого. Вона, не показала, якою може бути людина, коли вона відкриває себе на Бога. Якою стає людина, облагороджена вірою в Бога. Людина, яка є в повній Божої благодаті. Богородиця є тим найкращим даром людства, нас усіх. Найкращим даром нашим, спільним для Бога. Йосиф є найбільш скромною, але дуже важливою дієвою особою в святі Різдва Христового. Два цікаві моменти. По-перше, про нього мало говорить Євангеліє. А по-друге, він сам нічого не говорить. У Євангелії не записано жодного слова, яке би промовив Йосиф. Його слова ми можемо почути, хіба в богослужбових текстах Різдва Христового, які поетично і драматично змальовують нам нелегкі переживання, які були в серці і думках Йосифа. Правдоподібно, Йосиф боровся із сумнівами і страхами. Адже обставини, які попадає Йосиф, є нелегкими, і вони викликають в ньому цілодушевну драму, а навіть і відчай. Що ж я маю робити в цій ситуації? Як я маю пояснити все те, що діється? Запитує себе Йосиф словами літургії церкви. Образ Йосифа ціни для нас тим, що в ньому Бог перемінює розгубленість і відчай людини на цілковите довір'я Йосифа до Божого Промислу, до слів ангела, який йому являється. Йосиф не піддається сумнівам і розгубленості. Він відкривається Богові, проявляє довіру до Нього. Всупереч страхам і сумнівам Йосиф просто робить все, що Бог від нього очікує. Служить Марії і дитяткові Ісусу. Він сприяє тому, щоб Христос народився в світі а також оберігає Його від різних небезпек. Маріє, Йосифе, наш Спасителю, дитятко Ісусе, благословіть українську родину. Ісусе, ти, що від першої хвилини свого народження стаєш біженцем. Маріє, ти, що на своїх руках Несеш свого сина в чужу землю. Йосифе, ти що віддаєшся цілковито часом незрозумілому Божому задумові, але бережеш життя людини. Життя Божественного Сина Марії. Йосифе, опікуйся українською родиною. Боже, благослови нашу батьківщину. Господи, ти, що приходиш до нас сьогодні як новонароджене дитятко, прийди до наших воїнів, синів і дочок України, які сьогодні на фронті захищають наше життя. Присвятай родину, заопікуйся українською родиною, яка сьогодні є зранена, розділена, часом далеко від своєї батьківщини і від рідної домівки. Боже!